Jaz sem Miha za domače Mihi, za prijatelje Mihec, za dolkarijo Tomaš. Sem ljubiteljski kuhar in žar mojester četrte stopne. Črn prepasnik tretji dan, neopran. Nevaran sem, ker lubadar v tovarni za potrebcev, eh, ampak seveda predvsem z reskom paslanini. In ponovem sem tudi spletni žar Influencer. Dobro, mogoče ta izraz Influencer ni čista prav. Influencer. To zmenitko malo um, gripozno, en boljši izraz bi rabelo za to. Bolj slovenski, vplivko ali pa spletnovalec, mogoče Netnjakovič, ne vem v uh, grillfluencer. živim živim že že žar vplivnež. To zveni tako slovenc, da mi bojo kar irharce po nogah pognale. Poklic žar vplivneža ni lahko. Ne, ne, ne, ne, ne ni lahko. Stalo moraš dajati v tist, da se na žar spoznaš bolj, kot čist vsi vstali. Tudi če se ne. Obstajajo tri načini, kako vsem pokažeš, da v žaru veš vse, kar se da vedeti. Prvič, fraza. A tako boš ogen zakurl? Vsakič, kaj se kdo na pikniku spravil kurt ogen, se pririnte čim prej do njega in začnite z debato o lesu. Če ma on na roštelju pripravljeno buku, vi rečte trta. Če kdo reče trta, rečte vi hrast. Če jih hočete pa ekstra zmest, si pa zmislite eno svojo novo vrsto drevesa. Kaj pa se je zmer dosti verjetna. Naprimer, dolenski hrastovec. Bela bukov. Kitajski smrečnik. Kamniški burkel, Brez in podlesek. Ampak prej sam preverite, da je WiFi fi ugasno, da ne morejo pogugljati pa vas preveriti. Drugo pravilo žaru vplivništva. Vedno na nasvete za mikom. Nepremično in brez besed stojite ob žaru in čakajte, da se tistemu, ki peče meso, primej na rešetke in šele potem začnite z nasveti. Ja, ja, tole mogu pa prej ubrniti. Veš, jaz dam pa tole v marinado, da se mi ne izsuši. Sej za prvič ti gre kr dober. Vse to so stavke, ki bodo poskrbeli, da vas bodo vsi začeli spoštovati kot specialista za žar, ampak tudi, da vas bojo nehali vavati na piknike. In tretjič, da dokažete, da ste apsoluten strokonak za žar, začenite vse svoje stavke z Se ni slabo, ampak. Se ni slabo, ampak. Kake čevape smo pa enkrat na ptuju jedel. Se ni slabo, ampak. Moj tast pa res taka rebrca naredi. Se ni slabo, ampak. Če bi pa na beli bukvi peku, bi bilo pa še boljš. Pravi žar vpliv naš vedno vse ve, predvsem pa večino časa preživi v topli bližini svojega domačega žara. Ostanite z nami in izvedel boste to, kar mora vedeti čist vsak. Pravi grillfluencer, alfa žarer, top griller, kral rešetke oziroma kot si rečemo uradno žar vplivneži. najse ogle, prižge.